Центр дослідження безпекового середовища «Прометей» за сприяння Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив та Міжнародного фонду відрочення. Анексія Криму порушила фундаментальні принципи безпеки в Європі. Гібридна політика Росії стала токсичною для всього цивілізованого світу. Кутівник «Крим за завісою» Розкаже про важливі історичні, соціальні та політичні нюанси кримського питання. Відкриє чорну завісу російської війни проти України. Світ має знати.